حصريا <تصفيق> حصريا <تصفيق> حصريا <تصفيق> حصريا جتنا فيك أحلى بشارة وابتديت أحلى الثواني نحمد الله بكل ساعة يوم تحقيق الأماني يوم تحقيق الأماني جتنا فيك أحلى بشارة وابتدت أحلى الثواني نحمد الله بكل ساعة حسيني. يوم تحقيق الأماني الحلاوة زين كلها تفاصيل حسيني. المعاني من يشوفك يذكر الله حسيني. جايز في أغلى التهاني جتنا في بشارة وابتدت أحلى الثواني نحمد الله بكل ساعة يوم تحقيق الأماني يوم تحقيق الأماني, يوم تحقيق حصري, الأماني حصري حصري <تصفيق> حصري الزنمن <حصري تصفيق> ما طلع جبينك نور وجهك واحتواني فيك فرحة والدينك تكتب طول الزمان جيت والبشرى بعينك والغلاء اول وثاني يا عسى ربي يصونك يرفعك في خير شاني جتنا فيك أحلى بشارة وفقدت أحلى الثواني نحمد الله بكل ساعة يوم تحقيق الأمان حصير يوم تحقيق الأمان جانا يا قرة العين يا أحلى فرحة في الزماني، جيتي والخاطر بك زين والسعد عم المكاني، زان من مطلع جبينك، نور وجهك واحتواني، وإعتلالا قالوا جانا، بنت موسى بكل تفاني، جتنا فيك أحلى بشارة، وابتدت أحلى ثواني، نحمد الله بكل ساعة يوم تحقيق الأماني، يوم تحقيق الأماني مرحبا بك يا هلا بك، مرحبا بأول وثاني احمد الله اللي جابك، يا رجاله والأماني من تناديني يا بابا لبّى من هو اللي ناداني يا فرح عمر اللي طابه يا أغلى ما ربي عطاني لا بشارة وابتدت احلى الثواني نحصي الله كل ساعة يوم تحقيق الأماني يوم تحقيق الأماني فيك يومي ما تباها فيك أماني وزاد شاني يا عسى ربي يصونك ويرفعك في خير شاني ولا قلت يا عيني ما قلت حي اللي دعاني شوفتك ياعيون ماما ما انحرم منها عساني كمل فيك احلى بشاره وابتدى اشرحلك ثواني